Lepo pozdravljeni v današnji Sladki Akademiji. Danes bomo pripravili torto, ker mislim, da je že skrajni čas, da je nudimo. Je pa svojo ime oziroma svoj oddih ta torta črpala po zelo, zelo znani sladici oziroma pecivo. Ljavo lepotico, se vam že zdaj kaj sanja, na katero sledico sem prej uh, referiral. Govorim namreč o čupavcih, skuštrenčkih ali lemingtonsih. Ena izmed mojih ljubših sledic, ki sem se odločil, toliko vam rad, da sem se odločil, da bom kar celo veliko torto naredil z tega. Zdaj jemo pa speči. Maslo sobne temperature dodamo v skledo in mu dodamo še sladkor. V mešalniku imamo zdaj 100 gramov zmehčanega masla in 340 gramov sladkorja. To začnemo stepati, ko se zadeva poveže, bomo pa med stepanjem oziroma med mešanjem prilili še 70 gramov olja. Vse skupaj stepamo potem še približno 3 minute. Med mešanjem počasi prilijemo še olje in mešamo 3 minute. V biskvit bodošla došla še 4 kar cela jajca. Tele so velikosti L. Jajca postopoma dodajamo k masi za biskvit. Ko skupaj s posebnim praškom in soljo. Zdaj smo na točki, kjer bomo vklopili mešalnik na počas in bomo izmenično noter dodajali moko in pa hladno mleko. Izmenično dodajamo moko in mleko. Na koncu dodamo še vanilijo. Evo ga, biskvit je pripravljen. Sedaj ga moramo preprosto prestaviti v tri pekače, premera 18 cm. Da bo zadeva čim bolj enakomerna, sem že s to maso, za vas 350 g gre v, v vsak pekač, mora biti pekač tudi namaščen, zdaj pa, če nimate treh pekačev, lahko pa preprosto spečete trikrat po eno tretjino biskvita. Odsvetujem, da spečete celega naenkrat, ker v bistvu nisem poskusil, pa vam ne znam povedati, koliko časa se bo pekel. Torej, 350 g v vsakega. Maso za biskvit ulijemo v namaščene pekače. Biskvite pečemo pri ventilaciji, 175 stopin C, bomo segreli pečico. Če boste pekli vse tri biskvite hkrati, pečemo med 20 in 30 minut, vmes preverimo z obotrebcom. Če boste pekli pa samo enega po enega, pa zna biti, da bo tudi že hitreje, takrat bi pa jaz začel preverati že po 15 minutah. Maline stresemo v lonec, dodamo vodo in želerni sladkor, ena proti ena. Segrejemo grejemo do vretja in kuhamo v slabih 10 minut. Biskvite odstranimo iz pekačev in jih prestavimo v zamrzovalnik za 20 minut. V pripravimo mascarpone kremo. K mascarponeju primešamo vanilje v sladkor. Zdaj bomo primešali še smetano. kader delamo kremo na osnovi mascarponeja in smetane se nam lahko zgodi, da se vse skupaj malce se seri. Zato je pomembno, da najprej, kot smo že storili, izmehčamo mascarpone, zdaj bomo pa smetano stepli nekje do konsistence kapočino kreme, potem bomo pa dali noter mascarpone in vse skupaj stepli do konca. Simple, ne? stepemo smetano. Dodamo mascarpone in vse skupaj stepemo do čvrstih vrhov. Zdaj smo pa tik pred tem, da se stavimo našo čupavo torto, Pripravljenih imam 100 g nadrobljene čokolade, temna čokolada, je fajn, da zamete vse 60 ali 70 odstotkov. Tukaj pa že se grevam 70 ml smetane in 30 ml mleka, To bomo samo prelili in pripravljali ganache, s katerim bomo premazali biskvit, predenih pomoč, njih kokos, kokos, kokos. kokos. Vročo smetano in mleko prelijemo čez čokolado. Počakamo kakšno minuto in premešamo. Odrežemo kapice. Na spodnjo stran biskvita dodamo ga naš in ga premažemo. razmažemo tudi po stranicah. Zdaj pa biskvit po mestih, kjer imamo ganaž, posujemo še s kokosovo mokom. imamo vse biskvite tako lepo obdane s kokosom in čokolado. si predstavimo spodnega na naš podstavek za torte. Pomembno je, da vedno, uporabimo, vedno postavimo spodno stran prav to, ko je s kokosom in čokolado, spodaj. Da imamo tukaj zgoraj odprt biskvit, kamor bomo zdaj dodali tole naše pokuhane maline. Dodamo jih pa kar ko ne sme jih biti preveč da ne bojo se da ne bojo takle čes jih pa takole malce umasiramo obiskvit tako da upije čim več okusa Odprto plast biskvita premažemo z malinovim nadevom In čes nabrizgamo mascarpone kremo Damo še malce nadeva in svežih malin. Se skupaj ponovimo še z drugo plastjo biskvita. Tega postavimo s kokosovo stranjo na vzdol. smo prišli do zadnje plesti naše čupave torte. Mene je ta torta tako simpatična. To je v bistvu čupavci, uh, Lemingtonci, kot jim rečejo avstralci, pomembno. Zadnjo plast torte pa obrnemo tako, da je skuštena na, na vrhu in jo probamo dati čim bolj na sredinovar. In to je to. Potisnemo in naša torta je pripravljena. Númer tek, vam želim.